ہیلو گائز میں آپ کو آج ہم کھیلنے جا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں پتا نہیں کیا کرنے والا ہیں بلڈ ہاؤس یا کچھ بھی میرے کو بھی آج کی ویڈیو کا کچھ نہیں پتا میں کیا کرنے والا ہوں تو ہاں میں کلنگ کر رہا تھا تھوڑی بہت سیند سیند سیند سیند سیند سیند سیند سیند اس طرح ایک منٹ وہ ٹاؤٹ کیا ہے سچی میں میں نے نہیں بنا وہاں تو وہاں ڈگنگ کر था تھا تو نو ملے और اور یہ मैंने میں نے وہاں سے توڑی دکڑی ایک سے لیکن وہاں ٹوٹی نہیں ہے ایک منٹ پاتھ وے بھی بنا ہوا ہے اہ? مجھے تو ڈر لگ رہا ہے یار کیا ہے میرے بھاگنا پڑے گا توڑتے ہیں یہ توڑتے ہیں مل کے اوپر کا بھی تھوڑا بہت قبل اب نیچے چلتے ہیں کس کی باگی ڈائمنڈس لیکن میرے آلریڈی ٹائم میں نے نیدر رائٹ پلے رکھا ہے بابا ٹی ٹو بابا ٹی ٹو کون یہ بابا ٹی ٹو کون ہے یہ بابا جوائنٹ کون ون ہے جائنٹ مائنڈ 1.17 سیم مائنڈ کرافٹ 17 کوئی جائنٹ موب آیا ایک منٹ ایک منٹ گیم تھوڑی دیر رکھو ہے آپ نے دیکھا ہے ہیلو گریش تو پتہ نہیں کیا وہی ڈریگن آ گیا یہاں پہ میرے کو تو ڈر لگ رہا میں جلدی سے نکلتا ہوں لیکن اس نے کہا تو مجھے اس جائنٹ موب سے 1.17 کو بچانا ہے مجھے اب یہ کرنا ہی ہوگا ڈریگن آج مجھے تجھے مارنا پڑے گا لیکن اوورڈ میں آج تو, تو ادھر تو آئے گا بیٹے لال ایسا نہیں کر سکتا تو یہاں آئے گا ٹپلی کھا ٹپلی ٹپلی ٹپلی اور پھاڑوں گا میں تجھے تو, تو رک میرے کو یہاں پلیٹ فارم تو بنانے دو تھوڑا سا چھوٹا سا پلیٹفارم یار یہ بنانے نہیں دے رہا میں پڑی اس کے پھر بھی مرتا نہیں ہے یہ پتا کیسے نہیں وہاں پہ زیادہ شانت سارا ہی آ رہا ہے گرا تو ڈریگن کو مارنے کے بعد ہی ملوں گا بہت لمبی ہو رہی تو ہلو گائز اس وقت میں نے بڑی مشکل سے مارا اس نے مجھے ایک دفعہ مار بھی دیا جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھو سارے کے سارے اتنے مر گئے اور میں خود مر گیا سلمان فورڈ آفور اس نے ایسا مارا میرا گلی چوکے میں نیچے سے گڑ گیا اور गया نہیں میں کہاں اینڈ میں پہنچ گیا تھا بیسکلی بابا ٹی ٹو کی تو کیب خراب ہو چکی ہے لیکن ہم نے مائنڈ 1.17 ون پوائنٹ سیونٹین کو آج پھر سے بچا دیا لیکن رکو رکو ویڈیو اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی ہے ایک نئی چیز آئی ہے اس سے میں تھوڑا زوم کر کے دیکھ سکتا ہوں تو مجھے سن فلاور کے اور آہ... آپ کی دیکھو دیکھو دیکھو آہ... ایک... اوہ... یہ آئس پائم یہاں پہ آئس پائم اوہ... ہے وہ کیا ہے سیڈ آٹری کریپر تو نہیں آ گیا نا اب میں جلدی سے آر بار پہن کے بائی بائی کروں گا یوں تھوڑی نہ کر دیں گے انچینٹیڈ بے شک نہیں آرمر لیکن آرمر ہے جلدی سے اس کو لے لیتے ہیں اس کو بھی لے لیتے ہیں ایرو بو اور یہ ہے میری نئی سیڑیز جس سیڑیز کے اندر ہم ایسے بڑے بڑے موبس اور بڑے بڑے جانوروں کو ماریں گے جو جو بابا ٹی ٹو کہیں گے اور یہ ہمارے ورلڈ کا نام ہے بابا ٹی ٹو سیریز اور اس کی شروعات آج سے ہو چکی ہے یہ تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک لیے